Сьогодні на обід в дитячому будинку сімейного типу родини Шунда борщ та пиріг. Обізитували на шістьох дітей та двох дорослих. На обід є борщ, перве, друге, там пільмені варимо, каші, супи, все. Це що можна, це ще маленька кастрюля. У нас там була більше, а це, мабуть, на літрів на 15. Ну, хороша така кастрюль. Маленькі, ну маленьку зварити борща я вже не зможу. Аби усіх прогодувати, каже батько, вихователь дитячого будинку сімейного типу Віктор Шунда роблять заготовки. Запереїхали, то не було навіть багато продуктів пропадало, викидали, а потім потихеньку, потихеньку придбали морозилку, придбали холодильничок. Зробили хороші заготовочки, так що ніхто не голодає, всі доволі. Так можу навіть показати, будь ласка. Заготовки їздять, діти не голодні. Фермерша хорошо допомагає тут їздить далі. У цій кімнаті живуть сестрички Альона і Тетяна. Старша Альона малює, а молодша Тетяна демонструє костюм-вишиванку, у якому виступала на шкільному святі. Ми жили в селі в одному, тоді мама наша померла, а ми пої... нас забрали з чогось з больницу, мама тоді оце забрала нас. І ми взяли, я не боялася, я її називала мамою. Ну, все було добре з нами, я її люблю, вона мене любить. Про нову домівку на Хмельниччині Альона каже. Тут я добре вчуся, чу, багато друзів.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 Забрали з лікарні, Мені там холодно було, погано топилося, О, і їх одвезли, їх було троє. Їх ще сестра старша їхня була маня. Діти були холодні, босі і голодні. А хлопців, Даню, Русю і Максима, у нас сім'я виїхала, ну, десь виїхала, я не знаю куди, і їх нам теж запропонували, щоб